Des del 1995, Torrejussana és la casa de les associacions de Barcelona, un espai de les associacions i per les associacions amb serveis i recursos pensats per ajudar-les en el seu dia a dia. Un equipament públic cogestionat per l'Ajuntament de Barcelona i les pròpies entitats a través del Consell d'Associacions de Barcelona. Treballem per promoure, millorar i enfortir les associacions i, sobretot, per ajudar-les a assolir els seus objectius fundacionals. Per això, incidim en quatre àmbits que considerem clau la intenció, l'acció, la participació i la gestió. Però quins serveis oferim a les associacions de la ciutat? Preneu nota! Informem a les associacions sobre tot allò relacionat amb el seu dia a dia i donem respostes als seus dubtes. Oferim assessoraments sobre diferents qüestions relacionades amb el funcionament associatiu realitzats per persones especialitzades i expertes en el sector. Acompanyem de manera personalitzada a les associacions que vulguin enfortir-se i desenvolupar processos de millora. Oferim informació a les persones amb responsabilitats en les associacions a través de cursos, tallers i xerrades. Editem manuals, recursos i documents de reflexió i divulgació. A més, posem a disposició de tota la ciutadania un fons documental especialitzat en associacionisme, participació, societat, voluntariat i moviments socials. Disposem de diferents espais accessibles, interiors i exteriors, que cedim a les associacions per a la realització de reunions, activitats o assemblees. Estem situats al barri de la Clota de Barcelona, al districte d'Horta-Guinardó, ben comunicats per transport públic. Aprofitem el coneixement sobre el teixit associatiu per realitzar i col·laborar amb plans, estudis i recerques sobre el sector. I també organitzem activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer les associacions i tot el que aporten. A la pàgina web del centre, a més dels serveis i tot el que oferim, també hi trobareu informació d'interès per al dia a dia de les associacions de la ciutat i un taulell d'anuncis associatius amb crides de voluntariat i ofertes de feina, materials i espais. Torre Jussana és la casa de les associacions. Ens adaptem a les seves necessitats i treballem per enfortir-les, perquè les associacions són una peça imprescindible per Barcelona. Si formeu part d'una associació, Torre Jussana és casa vostra.